أهلا وسهلا بكم معكم دكتور مصطفى محمود استشاري التوليد وأمراض النساء وعلاج تأخر الحمل بكلية الطب جامعة القاهرة. هنتكلم النهاردة عن موضوع فيه إشاعات وكلام غلط كتير والناس كلها بتحب تدي رأيها في الموضوع دوت. وهو الفرق بين الحمل في ولد والحمل في بنت. أولا عايزين نوضح حقيقة إن الطريقة الوحيدة العلمية اللي إحنا نقدر نحدد بيها نوع المولود أو جنس الجنين هو عن طريق السونار والفحص بالموجات فوق الصوتيه مع الدكتور اللي انت متابعه معاه. تاني حاجه هنقول بعض الاشاعات والاقوال المش صحيحه اللي احنا بنسمعها في الموضوع دوت. اولا في ناس بتعتقد ان في فرق في الحركه ما بين الجنين الذكر والجنين الانثى ودي مش صحيحه علميا. برضو في ناس بتعتقد ان في فرق في شكل البطن بتاعت الام الحامل ودي برضو حاجه مش صح لأن شكل البطن لها علاقة بوضع الرحم فين وعضلات البطن نفسها عامله إيه؟ في ناس كمان بتقول أن الأم الحامل في ولد تاكل حادق أكتر الأم الحامل في بنت تاكل حلويات أكتر ودي برضو معلومة مش مظبوطة أو نيجي لبعض الحاجات اللي علميا مكتوب إن هي ممكن تكون فرق بين حمل الولد وحمل البنت أولا الأم الحامل في بنت ممكن يكون شعور الغسيان والرغبة في القيء زيادة شوية عندها ثاني حاجة ممكن تحس ببعض الحركات الراقصة يعني الوصف ده أنا بسمعه من كتير من الأمهات إن بتحس ببعض الحركة بتقول يا دكتور البيبي كأنه بيرقص في بطني ده موجود بس مع البيبي البنت أما الأم اللي حامل في ولد فممكن تشتكي من بعض التغييرات أولا صوتها بيتغير شوية ثانيا ممكن تشتكي من تسارع في تساقط الشعر نمو زياده للشعر في اجزاء معينه من جسمها، كمان الام اللي حامل في ولد بتورم اكتر شويه من اللي حامل في بنت، كتير منهم بيشتكوا من ان حجم الانف بيكبر، الوش كله بيورم شويه بس ما تقلقيش كل دي حاجات هتروح بعد الولاده. الحاجه الاخيره اللي ممكن تبقى زياده شويه في حمل الولد انه بيزود التصبغ او البيجمنتيشن في جسم الام، يعني حاجات زي كلف الحمل زي الزياده الصبغه اللي موجوده في جدار البطن دي بتحصل اكتر مع حمل الولد في الاخر احنا عايزين ناكد ان كل دي علامات علميا اه موجوده ولكن احنا ما نقدرش نعتمد عليها في ان احنا نحدد النوع لان زي ما قلنا الحاجات دي فاريابل بتتغير من واحده للتانيه ممكن انت تشتكي من قيء زياده في الحمل لكن انت حامل في ولد ممكن تشتكي من تساقط زياده في الشعر لكن انتي حامل في بنت وبالتالي الوسيله الوحيده اللي ممكن تبقي دقيقه وتعرفك بالظبط نوع مولود هو الفحص بالسنور اتمنى كلنا افتكوا بحاجه وشكرا جزيلا